الجهاز بارد خمام وراء لامان والارقام اليوم أو منعيش حتى لا في لي يقدر الصح يكون فيها من شو اللي شو هاللي راح اركب له قرر اللي ما في <تصفيق> نقوله فما حار صورها حلوه اللي اذا فهمك احسن طب الناس مسقطت طبست من ما في نهار صحيح ما بنقوي نهار الناس تبقى مسكرة الناس بيا وصحيح، ما بنقوي كانش شي نهار ما مال كل الوقت الواقفة الناس تبقى مسكرة وساكتة، ياه، يما تسمعيني نوقفك كل صحيح، كل يوم قاعد نراك، كان من قبل مطر نقضي و الصورة منك يا اللي فات عيني بين مغمور بيا الدنيا اللي كبرتني في الدنيا كان السرع عندك تتقاكد سيري بسير الثانية كانت تكلم بسير تحت اللي كبير كبير وش هدير